يا الله لك الحمد اكتمل عقد الفرح للاحتفال والليل ولا واقبلت بعده تبى الصباح اجمل عبارة تهنئة من طيب نفس وشرح بال نزفها للغالية وجدان عربون النجاح وحصري على زفات اللي إحنا العروس طلب زفه كامله بالاسماء الاتصال على صفر خمسه صفر سبعه تسعه تسعه سته يالله لك الحمد اكتمل عقد الفرح للاحتفال والليل ولا دمش واقبلت بعده تباشر الصباح بعده تباشر الصباح اجمل عباره تهنئه من طيب نفس شرح فال نزفها للغاليه وشلون عرفون النجاح وشلون عرفون النجاح <سؤال> حضر <حصف> منك <موكي سؤال> يا وجداني قام <واستر> الحظ وانطر الجدال واصبح خياة دكتورة المجد العظيم انها يفوص صعب المنال الا لمن يهوى التجلي والتحدي, والتحدي, والتحدي والكفاح كنا نقول الصيدلة وطف ضرب من الخيال ودى الغاية من يصلها يستحق الانتداح يستحق الانتداح حدث بتجفنت الرجال مع الروضة من ما يصلها طير مكسور الجناح، طير مكسور الجناح، الغالي يوصله القمة، يصلها سبحة ونحلة بالأسماك، والسماك، والفخر فجأة نواة بشموعه ومحسوسه. سجادة العمر اثمرت، دكتورة العز والكمال، واليوم تضمر هالسعادة والفرح والانشراح، والفرح والانشراح، سجادة العمر اثمرت، دكتورة العز والكمال، واليوم تضمر هالسعادة